اپنی تعصب کی آنکھوں کو کھول اپنی آخرت کو بچا اپنی جہنم سے دور ہو جا اور جنت کے قریب آ جنت کے قریب کب آؤ گے جب تمہارے وجود میں وہ عمل ہوگا جو رسول خدا کا عمل تھا رسول نے سب سے پہلا عمل جو دیا فرمایا تجھے تعصب سے بچنا ہے قبول قبیلے کا تعصب لسانیت کا تعصب اپنی ذات و جات کا تعصب وہ تعصب تھا جس نے علی کو خلافت سے روکا تھا جب امیر شام نے عمر جب امیر شام نے ابن عباس سے پوچھا تھا اور ابن عباس کو جناب عمر نے یہ جملہ کہا تھا پر میں تجھے پتا ہے کہ لوگ جانتے تھے علی سب سے زیادہ عالم ہے علی سب سے زیادہ خوبیاں رکھتا ہے سب سے زیادہ فضائل علی رسول نے بیان کیے تھے فرمایا پھر علی کو خلافت کا حق کیوں نہیں دیا گیا اور خلافت کب دی گئی جب مولا علی 40 سال کا کروس کر کے چلے گئے تھے جب علی پہ بڑھا پا آیا پھر علی کو خلافت دی کا تو جانتا نہیں عرب یہ کہتے تھے کہ علی جوان ہے کیا یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے کہ جوان کو, جوان کو خلافت نہیں ملنی چاہیے یہ نظریہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے قرآن تو یہ کہتا ہے ارے میرا نبی تو تب بھی نبی ہوتا ہے جب ماں کے گہوارے میں ہوتا ہے یہ قرآن کا نظریہ ہے جب مریم عیسیٰ کو لے کر آتی ہے ابھی مریم پر اعتراض کیا جاتا ہے ارے مریم یہ بچہ کس کا لے کر آئے ہو تو فرماتی اعتراض پہ نہ کرو اعتراض بچے پر ہے تو بچے سے پوچھو تو تعجب میں پوچھتے ہیں جو بھی میں آئے وہ بول کیسے سکتا ہے تو جناب مریم اپنے لیکن کتاب لے کر آیا ہوں فرمایا کتابوں کے رکھنے والے آ اور کتاب کا علم, رکھنے والے آ <میتنی> علمِ کتاب ہوں تو پتہ چلا نبی ماں کے گہوارے میں بھی بولتا ہے یہ کہاں سے بول رہے تھے یہ علم کس نے دیا یہ طاقت کس نے دی خدا بتانا چاہتا تھا کہ کچھ وہ ہیں جن کو ہم بچپنے میں متا کرتے ہیں تو انسان کو سمجھنا چاہیے تجھے کس کو فالو کرنا ہے تجھے قرآن کو فالو کرنا ہے تجھے کس سے مفتی اور مولوی کو فالو نہیں کرنا کیونکہ قرآن ہے جو حق کو بیان کرتا ہے اور وہ سیرت نبی ہے جو حق کو بیان کرتا